Навкруги цвинтаря, що мужує з ганівською балкою – сміттєзвалища з пластикових квітів, надгробних вінків, опалого лістя, гілок. Вантажівка може під'їхати тільки до однієї купи, розповіли знімальній групі комунальники. Інші не прибирають. Як часто ви це робите, прибираєте цвинтарі? О, цвинтарі. Кожен день, тут раз на тиждень. Как собирается мусор, так сразу и вывозим. А це за графіком чи як как Люди, на збирається? Як на Люди ж не по графіку ходять на кладбище. А хто стежить за тим, як воно на збирається? Завідуючий кланшем. На на званні, зараз тачку з мусором, смотрит на мене і нагло высыпает мусор. Стихійні сміттєзвалища – типове явище для приватного сектору, повідомила жителька наукового містечка Юлія Кудрявцева, котра бачила, як у понеділок, 12 квітня, на майданчику біля Ганівської балки горіли гілки. Вогонь було видно навіть з вікон наших п'ятиповерхівок, а також із набережної магістралі. Тобто у повідомленнях було про те, що ті, хто викликали пожежну, діспетчер казала, що навіть з набережної викликали вогнеборців. У нас околиці приватного сектора потопають у смітті. Люди вважають чомусь за норму нести побутові відходи до найближчої річки чи гаю. І тому це власне відбувається час від часу по різних місцях. 12 квітня вночі підпалили старі гілки. Нове сміття сюди припинили зносити. Коли побачили, як біля надгробків пораються науковці. Розповіла мешканка будинку що щонапроти згарища Ольга Василівна. Хто підпалив – жінка не помітила. Каже, цією місциною проходить багато людей. У нас сигрички, ми все зжигаємо, у нас катли. А, а верда у нас. У нас Ганівська балка одна з найглибших на Хортиці, розповіла Юлія Кудрявцева. Згарище нависає над віковічними дубами, які понад 100 років тому висадили мононіти. Поруч зі смітником місце родинного поховання Гепнерів, засновників мононітської колонії Хортиця. Його зараз відновлюють співробітники національного заповідника. Вже встановлені два надгробки поруч інформаційний стенд. Гепнер заповів поховати його саме тут, на краю балки, і сусідство меморіалу зі смітником неприпустиме, розповіли журналістам науковці. Коли ми це місце знайшли, ми звідти вивезли два дві вантажівки цього сміття, і це тільки верхній шар. Але сміття там продовжують кидати, і нам дуже допомогли ОКП ритуал вони надали транспорт, і вони теж нам дуже допомагають у цьому проекті. Національний заповідник Хортиця науково-дослідна установа і не уповноважена прибирати сміття за місцевими жителями. Для вирішення проблеми засмічення комунальних цвинтарів необхідна спеціальна міська програма та роз'яснювальна робота серед місцевих жителів, підкреслив директор заповідника Максим Остапенко. Без нормального ставлення мешканців самих, що ви тут мешкаєте і ви навколо себе створюєте смітники. Подивіться комунальні вулиці, подивіться ті підходи, це ж не олені, ні касулі приносять в заповідник це, це приносять люди, які тут мешкають, і вони абсолютно не уявляють, що просто треба донести хоча б до смітника і, і акуратно викинути це сміття. Тобто, якщо людина знатиме, що викинувши сміття у невстановленому місті, вона отримає значний штраф і це буде відчутно для її бюджету, вона замислиться, чи варто це робити. За словами депутата Запорізької міськради Михайла Прасола, міських програм, що заборонюють засмічення комунальних цвинтарів, поки немає. Але ініціативи містян у цьому напрямку депутати готові підтримати. Я б давно відмовився від пластикових квітів. Тільки на живий квіт потрібно висаджувати. Ну Якщо немає можливості висаджувати, то треба, мабуть, купляти Думаю, що треба ініціювати це питання. Якщо люди підтримують, може зробити якусь петицію. І якщо люди підтримують, я залюбки проголосую за це питання. За Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.